Overline Network – це нова NFT-гра по типу ферми. Нам необхідно буде заселяти землі та взрощувати культури та тварин. Хоч проєкт лише в бета-тестуванні, але вже є шанс непогано заробити на цих NFT. Для цього нам необхідно зареєструватись на сайті, посилання буде в описі. Кожен день заходимо на платформу та отримуємо один о -кеш. Як накопимо 10 монет, купуємо отрід та кидаємо на землю. Потрібно буде зачекати 7 днів, і тоді буде зрозуміло, зросте щось чи ні. Якщо офренд зросте, можна буде його заклеймати у вигляді NFT, та продати на OpenC. На поточний момент флор ціни даної NFT 0,8 ефіру, або трохи більше 1000 доларів. Ось таким чином, без складень та інвестицій, лише на удачі, Можна підзаробити на новий айфон. Я поки що чекаю терміну в 7 днів, щоб перевірити цю схему. Але ви також можете долучитись до неї, нічого не втративши. Думаю, у проєкту прибуткове майбутнє, якщо вже зараз подібні ціни. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з інвестихай!